سوف ينقص من عمري لحظة او دقيقة لا طيب على ملك اذا هي كثير من احبائنا يتساءلون هل دعاء المسلم يغير في مسائل مثل الرزق والزواج والموت ام ان هذه كما يقال في المصطلح الشرعي قضاء مبرم لا تغير سوف نرى كثير من أحبائنا يتساءلون هل دعاء المسلم يغير في مسائل مثل الرزق والزواج والموت أم أن هذه كما يقال في المصطلح الشرعي قضاء مبرم لا تغير سوف نرى أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد حبت بالله لما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد إرادة الله سبحانه وتعالى لا يعاندها بشر ف يعني الله هو الذي يريد بالعبد خيرا فأنت لا تغير أبدا لا تستطيع أن تغير إرادة الله يعني مثال امثله أمثلة أنت تريد أن يواظب ولدك على الصلاة مثلا أو أن تلبس زوجتك وابنتك حجابها أو أن يهتدي أقاربك ويحبونك ولا يحسدونك مثلا طيب لك في كتاب الله عز وجل والذي يعلمنا العقيدة الصحيحة والسليمة وحقائق الإسلام الكبرى هل أسلم ابن سيدنا نوح عليه السلام وزوجته لا هل آمن آزر والد إبراهيم أبو الأنبياء وخير الرحمن وصفي الرحمن ونبي الرحمن وهل هل أسلم آزر هل آمن لا سبحان الله هل آمن أبو لهب وأبو جهل وابن أخيهما خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انت عليك ان تدعو الله وتعمل الاسباب خلاص ثم اترك الاسباب لربها اعتمد على الاسباب كانها كل شيء وتوكل على الله كانها ولا شيء لذا سيدنا يوسف دعا الله سبحانه وتعالى دعاء النجاه يريد ان ينجو من من احد الموقفين اما ان يقع في الفاحشه او اختار الاختيار الثاني وقال السجن احب الي مما يدعونني اليه فدخل السجن لكن لو لو انه مع النبي والكريم ابن الكريم وابن نبي وحفيده انبياء ورغم ذلك يعني غابت عن باله في هذه اللحظه ان الله عز وجل ليس لديه حلان فقط لا الله عنده كل الحلول يعني هو يعني إلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن وأكم من الجاهلين يعني رب السجن أحب إليه فسبحان الله فاختار السجن فأعطيه طيب اسأل الله العفو والمعافاة مثلا مثال في نهاية هذه الحكمة الجليلة التي يجب أن تترك فيها إرادة الله تعمل أن أحيانا أمهات تجد أن المرض اشتد بولدها أو ابنتها أو زوجها أو أبو أبوها أو أخوها. تقول يا رب شيل عنه وحط في أنا. الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تخففين المسألة على الله عز وجل؟ حشر الله سبحانه وتعالى. أستغفر الله العظيم سبحان الله عما يشركون. أنت تدعي الله سبحانه وتعالى أن ربنا يصرف السوء هو يصرفه ويرد القضاء. أريد أن أقول أنت لا تستطيع أن تخرق أسوار الأقدار. لأن الله هو الذي يفعل ما يريد. ما عليك الا طرق الاسباب ثم رب العباد عز وجل يعني المسلمين في بدر خرجين عشان القافلة فاذا بها تتحول الى قضية غزوة وكان فيها نصر الاسلام ما كان هذا في بالهم حتى ان الرسول استشار الصحابة انت حط الاسباب على باب الله وعملها كلها واترك رب العباد يختار لك ما يريده رب العباد سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته